Мітинг розпочали біля будівлі центрального відділу поліції, зібралось близько сотні людей. Серед них Світлана Щербатій, жінка 14 років доглядала чіпу, собаку, яку застрелили. «Просто так я цього не залишу, я ходитиму та вимагатиму. Це була моя дитина, У мене немає дітей, я її 14 років годувала, поїла, лікувала. Чому вона має страждати через цього урода? У мене ще є собака на ринку, коти є, він завтра прийде ще тварин перестріляє». Зараз відкрите кримінальне провадження лише за частиною першої статті 299. Але ми просимо перекваліфікувати на частину 3, тому що це було у присутності неповнолітніх. Також ми хочемо, щоб ця справа не була забута, щоб цю справу ніхто, як кажуть, не зам'яв. Вимагаємо покарання для. До рейтингу приєднались люди, які 1 вересня, в день, коли застрелили собаку, були на ринку. Ридав весь ринок. Мужчини, діти, жінки. На це було неможливо дивитися. Люди, я не знаю, там 100 людей було, 300 людей. Всі, хто проходив мимо, зупинували, всі з нею прощалися, плакали, її обнімали, її ціловали. А потім я була у дворі, коли вивели цього людину, який це завершив. І там теж було, мабуть, дуже багато людей, і його всі проклинали. Його ненавидять весь двор, його бояться всі сусіди. Валерій Подимака, свідок, який телефонував до поліції після події, говорить, до відділу поліції його запросили не правоохоронці, а розшукали та просили прийти зоозахисники. «Я зателефонував на 102. Сказав, що є прямим свідком, назвав своє прізвище ім'я по-батькові, залишив свій номер телефону. Тоді ще неїдника не було затримано. Кажу, я можу надати допомогу в затриманні, впізнати». Через день до мене звернулася Аня із подругою і просила, щоб я приїхав до РУВД і дав свідчення. «Ми одну дитину приводили самі. Вже коли зрозуміли, що протягом тижня вони нікого не опитують, привели. Привели першого свідка, який сам зателефонував на 102 що не відбулось вбивство і попросив. Я такий, ти опитаєте мене. Ніхто ми не привели». До мітингувальників вийшов начальник сектору дізнання відділення поліції номер один головного управління Національної поліції Миколаївській області Олександр Микртичев. «Зараз відкрите кримінальне провадження за частиною першої, яка фактично не передбачає суттєвого покарання за те, що людина вбила живу істоту». «Кримінальне провадження знаходиться в суді. Його направили для розгляду, по суті. А чому спочатку було відкрите за частиною першої, не третій? Тому що такий був ознак злочинів дітей. було дітей? Діти, дітей було обитано, вони Они не присутні при цьому. Якщо б вони бачили... Як було туди було, це була друга ситуація. Тобто фактично діти мають стояти біля нього, біля його ноги, і дивитися, як він стріляє далі, щоб за це була кримінальна відповідальність? Фактично кримінальна відповідальність і закону нас складає Верховна Рада. Так що це вони к ним не ні Основні вимоги учасників мітингу, говорить зоозахисниця Олена Бардан, перекваліфікація частини першої статті 299 Кримінального кодексу України, санкції якої передбачають арешт на строк до 6 місяців або обмеження волі на строк до 3 років, на частину 3 тієї ж статті, що передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Безумовно, ми будемо звертатися до суду і взагалі весь цей час волонтери не тільки нашої організації, а й багатьох інших організацій звертались і до слідчих дій. І зараз будемо звертатися до суду, вже звернулися до прокуратури і не будемо зупинятися, будемо продовжувати до тих пір, поки людина не отримає те, що вона заслуговує. Мітинг продовжили під будівлею головного управління Національної поліції Миколаївській області. Учасники акції підписали звернення до поліції і суду щодо зміни кваліфікації кримінального провадження. За коментарями звернулись до чоловіка, якого підозрюють у вбивстві собаки. Я ні, так Навіщо ви стріляли собаку? Не на камеру двоє сусідів чоловіка сказали, що побоюються його через різку поведінку. Нагадаємо, 1 вересня на ринку Юліана, що на 3-й Слобідській чоловік у магазині застрелив собаку. Валентина Гурова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.